ونستاذن الاخوه في هذا السؤال لان صاحبه قال انه جاء مسافه وستين كيلو لعرض هذا السؤال. امراه تسال وتقول بانه يخرج منها شيء ابيض بعد الحيض ويستمر معها الى الحيض الثاني احيانا. وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشره واحيانا يخرج معها اثناء الصلاه دي. فهل تعيد الوضوء وهل تقطع الصلاه اذا خرج من الصلاه وهل يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين؟ ماذا تفعل؟ هذا يفعل بعض النساء وخروج الماء الأبيض بعد الحيض يستمر مع بعض النساء هذا حكم حكم البول هذا حكم حكم البول عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت ليستمر معها مثل المستحارة سواء سواء المستحارة معها دم وهذه معها ماء مثل صاحب السلف أيضا هذا عليها أن تستعين بالله وتسر العافية ولا منع أن تعالج على نفسها على بعض الطيبات الطيبات تعالى تنفع فالمقصود ان هذا وامثاله حكم حكم الشرس عليها ان تستجدي في داخل الوقت ولا بأس تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس وهذا حكم حكم الباهون ليس حكم حكم الحي اذا اصابها هذا واستمر معها فلها عذر في يعني ان تجمع بين الوقتين وان لا تصلي ولا تتوضأ الا اذا اذا داخل الوقت اما اذا كلا يعرض بعض الاحيان يعرض يعني الله بعض الاحيان اذا مو مستمر فالأمثل ما يعرض بعض الاحيان بول او الريح اذا عرض يقطع الغموض اذا وجدته قطع وضوءها وعدته، وإذا وقعت الصلاة قطع الصلاة، مثل الذي يخلو من الريح الصلاة أو الضراء الصلاة أو الضل في الصلاة، كيف يقطع الصلاة؟ أن يذاكر مستمر معه هذا بلأ مستمر، الريح معه مستمرة أو المول معه مستمر، هذا معلوم، فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي على حسب حاله، ولو أن الماء ينسيك، يصلي على حسب حاله، ولكن حفظوا شيء من قطب أو غيره، تعالى كفك عنه بعض الشيء، ولا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، يقول الله سبحانه وتوضأ إلى كل صلاة فاذا دخل وقت فضى وصلى جمعا او فرعته